Це Марина. Вона прийшла отримати гумдопомогу, організовану волонтерським об'єднанням «Хом'як». Дуже дякую за те, що хлопці і дівчата допомагають нам. Тобто, вонціонеру дуже важко цей е, воєнний час, бо і бомбіагать, і не знаю, як… Волонтери Людмила, Марк і Олег розвозять гумдопомогу двома легковими автомобілями. «Ми працюємо з перших днів війни. На даний час ми допомагаємо громадянам нашого міста та області. Ми видаємо харчові продукти. Завозили воду, також допомагали військовим. На даний час у нас обсяг роботи – це десь 200 пакетів продуктових наборів у тиждень. Загалом люди, які в нас можуть, можуть отримати гуманітарну допомогу – це матері-одиначки, багатодітні сім'ї, інваліди та пенсіонери. У продуктовий намір входить борошно, три види круп, олія, печиво, кава, чай. І загалом пакет важить десь 8-9 кілограмів. Для сімей з п'яти і більше людей видають два пакети. Щоб отримати допомогу, потрібно заповнити спеціальну анкету, зв'язавшись з волонтерами через інстаграм-сторінку HomeYak. Ми ставимо їх будинок або вулицю вже в чергу, і десь через тиждень або через два. Ми вже надаємо їм гуманітарну допомогу, або вони приїжджають до нас у штаб, а мов ми привозимо самостійно. Загалом нам надають гуманітарну допомогу. Це організація World Center Kitchen, всесвітня організація, яка почала працювати ще у 2010 році, коли сталася катастрофа на Гаїті. Також нам допомагали організації Чехап з Черкас, зараз вони знаходяться у Харкові. Варшавський фронт – це друзі наші з Польщі. Мене закликали друзі долучитися до допомоги нашим військовим. У мене є машина, я маю можливість розвести її про райони. З перших днів війни волонтери видали близько 8 тисяч продуктових наборів. Збираються й надалі піклуватися про людей. Назарій Рубаняк, новини на Суспільному. Миколаїв.